Ahojte, dnes mám pre vás fotografie Bratislavy. Mám dve historické fotografie a dve moderné fotografie. Toto je historická fotografia. Je to stará fotografia. Táto fotografia je z roku 1973. Čo je na fotografii? Na fotografii je kostol. Toto je kostol. Kostol sa volá kostol trinitárov. A je to barokový kostol. Uh -huh. Je to barokový kostol. Tak, a čo vidíme? Vidíme ľudí. Je tu veľa ľudí. Pred kostolom. Uh -huh. Pred kostolom na ulici je veľa ľudí a tu je električka. Uh -huh. Toto je električka. Tu je semafor. Toto je semafor. Na semafore je červená alebo zelená. Červená znamená, že ľudia stoja. A zelená znamená, že ľudia idú. A myslím, že tu je zelená, tak ľudia idú. Myslím, že na tejto fotografii je zima. Zima je december, január, február a myslím, že tu je zima. Prečo? Lebo ľudia... Ľudia majú teplé oblečenie a ľudia majú čiapky a klobúky. Uh -huh. Na hlave majú čiapky a klobúky a majú teplé oblečenie. A strom, tu je strom, strom nemá listy, tak myslím, že je zima. Dobre. Toto je moderná fotografia. Historická fotografia bola čiernobiela, ale táto fotografia je farebná. Tak vidíme, že kostol Trinitárov je pekný, farebný, je oranžovo-žltý. Uh -huh. Tak to je kostol Trinitárov. Na kostole je kríž. Aj tu je kríž. Sú tam dva kríže. Jeden a druhý. Uh -huh. A na ulici a pred kostolom sú ľudia. Veľa ľudí. Myslím, že v histórii tu bolo veľmi veľa ľudí, ale teraz je tu veľa ľudí. Tu sú domy, v domoch sú kaviarnie, reštaurácie, bary a tak ďalej. Tu je jeden veľký, pekný, žltý dom. Čo je to? Je to starý parlament. Uh -huh. Je to historická budova parlamentu. Teraz existuje nový parlament, tak toto nie je parlament, ale toto bol parlament v histórii. Teraz sú tam napríklad konferencie a tak ďalej. Mhm. Ale je to pekný dom, pekná budova. A na ulici sú kvety. Tu sú kvety, aj tu sú kvety a aha. Tu sú stlpy, vysoké stlpy a aj na stlpe sú kvety. Tak moderná Bratislava je pekná. Ďalšia fotografia je moderná fotografia a na fotografii vidíme kostol. Áno, zasa kostol. V Bratislave je veľa kostolov. Tento kostol sa volá... Kalvínsky kostol. Toto je Kalvínsky kostol. Vľavo a vpravo sú domy. A pred kostolom je námestie. Námestie sa volá námestie SNP, alebo námestie Slovenského národného povstania. A na námestí je malý park v parku je tráva a stromy, tu sú stromy a v parku na námestí je monument, pamätník. Toto je monument a je to monument SNP, uh -huh. námestie sa volá námestie SNP a monument sa volá monument SNP. SNP je Slovenské národné povstanie. Čo je Slovenské národné povstanie? Je to veľmi dôležitý moment v histórii Slovenska. Čo to znamená? Partizáni a partizánky bojovali proti fašistom, bojovali proti nacistom. Uh -huh. Tak to bolo antifašistické povstanie a bolo v roku 1944. Uh -huh. A tu je monument. Mám fotografiu, kde vidíme detaily monumentu. Aha, tak toto je monument SNP. Vidíme troch ľudí. Tu je jeden človek a tu sú dvaja ľudia. Uh -huh. To sú sochy. Sochy znamená, že to nie sú reálni ľudia, ale je to monument, je to socha. Uh -huh. Tak, tu je jeden partizán a je to veľká socha, relatívne veľká. Myslím, že partizán má asi 5 metrov. Uh -huh. a, tak, sú tu 3 Sochy. 1, dva, tri. A tu je text. Je to báseň. Báseň znamená poézia. Uh -huh. A je to báseň o SNP. Báseň o roku 1944. A vidíme pekný park, stromy. Dva holuby v centre, v strede. Toto je stará fotografia. Historická fotografia. Táto fotografia je z roku 1960. Čo vidíme? Vidíme kostol, áno. Tu je kalvínsky kostol. Kostol je v strede v centre fotografie a vpravo a vľavo sú domy. Uh -huh. Pred kostolom je námestie, na námestí je malý park, v parku sú stromy a v parku je monument. Ale toto nie je monument SNP. V roku 1960 tu nebol monument SNP a námestie sa nevolalo námestie SNP. V roku 1960 sa námestie volalo Stalinovo námestie a na námestí bol monument Stalina. Áno, toto je monument Stalina, ale dnes na námestí nie je monument Stalina, dnes je na námestí nový monument. Sú tu autá, tu je auto, aj tu je auto, aj tu je auto. Sú tu autá, ale nie je tu veľa aut. Dnes je v Bratislave veľa aut, ale v histórii bolo v Bratislave málo aut uh -huh. a sú tu ľudia, je tu relatívne veľa ľudí. Jeden, dva, tri, štyri, aj tu sú ľudia, tak uh, v histórii bolo na námestí SNP veľa ľudí. Tak to boli dve staré a dve nové fotografie Bratislavy. A to jest wszystko. Czałcie!